أسعار القرميد السعودي وسعر القرميد السعودي يتم حسابه على حصر المتر سعر تركيب المتر القرميد السعودي وسعر القرميد السعودي مائتان وستون جنيه للمتر توريد فقط سعر القرميد السعودي ثلاثمائة وخمسون جنيه للمتر توريد وتركيب كيفية التواصل بالشركة.